يا مرحبا بضيوفنا والقربا في حفل رجل للمواجب سباق رمز الكرم دايم عزيز جنابه رمز الكرم دايم عزيز جنابا مرحبا يا مرحبا بضيوفنا والقربا يا مرحبا بضيوفنا والقربا في حضن رجل المواجه بصفاق رمز الكرم دايم عزيز جنابة في حضن رجل المواجه بصفاق يا مرحبا بضيوفنا والقربا بحضوركم نفرح ولا ما قت اشتاق والعز لأهل الجود وأهل المهابه بحضوركم نفرح ولا ما قد والعزله لا أهل الجود وأهل المهابة تشرفكم نور مثل شمس الاشراق قصر الوفا مفتوح ما صك بابا في حفل رجل للقواجي سباق يا مرحبا بضيوفنا والقربة واللي يشرف حفلنا مرحبا به واللي يشرف حفلنا مرحبا ترحب صادق شعور وصفى من اللي في عيون السحابة في حفل رجل المواجه بزفاق يا مرحبا بضيوفنا يوضان والقربة نفرح ولا أحماقي تشتاق والعز له للجود واهل المهابة بخطوركم نفرح ولا أحماقي تشتاق والعز له للجود واهل المهابة الإشراق قصر الوفا مفتوح ما صك بابه في حفل رجل المواجِب سباك يا مرحبا بضيوفنا والقرابه واللي يشرف حفلنا مرحبا به واللي يشرف حفلنا مرحبا به من صادق شعور واعماق وصفا